لاہور کے علاقے شربک والا میں سیدھی موٹر سائیکل ناراض ہو کر بھاگنے میں کامیاب اس کا کہنا ہے کہ اگے موبائل نہ تیل بھی پنجہ روپے دب اور موٹر سائیکل کا کہنا یہ بھی ہے کہ تم سارے ڈال دے ناؤ سائیکل چڑھو <تصفح>